בסרטון הקודם, הראיתי לכם שהגדרת הנצילות היתה, היא העבודה הנעשית כשנתונה כמות מסוימת של החום לביצוע העבודה. ראינו גם שעבור מנוע ניתן לבטא את 1 q חלקי 1 כלומר, 1 q חלקי 1 זה 1 פחות החום הנפלט מהמנוע, חלקי כמות החום הנקלטת כמונוע. עפלנו את הזאת עבור מנוע קרמה. הגענו למסקנה... שזאת הנצילות שלו. נציין זאת כאן. הנצילות של מנוע קרמו, האטה של קרמו, שווה לאחד פחותי שתם חלקי תהיה חד. קיבלנו התוצאה הזאת כשהשתמשנו בעובדה של נוסקים במעגל קרמו, שלא נעים לאורך הזה, איזו טרמות האלה, לכן יכולות אנחנו לעשות על אגורית מטבעים וכל היתר. ותקבל הנצילות של מנוע קרמו שיהיה ברור. זאת הנצילות שניתן על ידי הגדרות האחרות של נצילות, ההגדרה של נצילות כעבודה שבוצעה שסופק או שהגדרתי אותה כסך הכל החום הנכנס. כלומר, Q1 פחות Q2 חלקי Q1. היא היחסת לכל מנועי החום, מכונה עבור כל מנועי החום, כולל מנוע קרמל. מנוע חום אינו מנוע עובד על חום. הייתי אמור להגיד זה קודם, והמנוע הזה שבניתי, בנית, מנוע קרמל הוא בהחלט חום. זה הולכה חום כאן, ואחר מכן משחרר חום כאן למטה. המעגל מראה מה קורה במנוע. אני גם רוצה לעשות את ההבדלה הזאת. המנוע הוא המבנה עצמו, רק מה בו. בכל מקרה זה נכון רק עבור מנוע קרנור, מנוע חום של קרנור. מה שנתחיל עכשיו, ואני יודע אם אצליח לציין זאת בסרטון הזה, אני מניח שזה ידרוש סרטון אחד, כדי לעשות זאת נכון. אני רוצה להראות לכם שאם נפעיל מנוע חום בין שני מאגרי טמפרטורה, יש לנו את מאגר הטמפרטורה TH, הטמפרטורה החמה, 1, TH המעביר חום מסוים Q1 וכמות חום אחרת נפלטת ב-Q2 מבוצעת עבודה מסוימת ומאגר, הטמפרטורה הקרה, נקראה ל-TC, קורד, כאן למטה, וכאן נפלט החום. הראה לכם בסרטון הזה, זה הבא אחריו, שהמנוע בא לנצילות הגבוהה ביותר ומנוע קרנוע תיאורטי. אף מנוע לא יכול להגיע לנצילות גדולה עמדזות. אם זה מנוע קרמו, אז הוא בעל הנצילות הגדולה ביותר. זה האידיאלי, בו שום דבר לא הולך לאיבוב. להיכנס לפרטים מאוחר יותר. אף מנוע לא יכול להיות בעל נצילות גדולה יותר מנוע חום של קרנו. כדי להראות לכם את זה, אסחי קצת מנוע קרמו, על מנעת להראות חלק מהכלים של דיר שוקו. אצל ירדי הגרמת P-V. פי וי למעגל קרנו שהתעסקנו בו עד כה התנועה הייתה תמיד בכיוון נסוים הייתה לנו התפשטות איזוטרמית משהו כזה. זה היה איזוטרמית לאחר מכן הייתה לנו התפשטות אדיבטית כאן, הזמן באותו כיוון הלכנו ככה אז הייתה לנו התכבצות ולבסוף, התכבצות הדיאבטית. על מנת להגיע חזרה לנקודת ההתחלה, חזרנו בצורה כזאת. כל הזמן הלכנו בכיוון מחוגי השעון. הלכנו בכיוון מחוגי השעון, קיבלנו חום כאן למעלה, כי עשינו עבודה. חום כדי לשמוע טמפרטורה קבועה, אך שחרנו חום כדי שהטמפרטורה לא תעלה לקיושתן. עוצר בצורה אחרת, עשיתי אחד כזה, אבל נצטייר אבל... את זה גם ככה, נתן לתאר את זה ככה, זה המנוע, זה המאגר החם, תגיד כאן T1 למעלה, הוא העביר T1 למנוע קרנוע, קרנוע עבודה מסוימת, לפעלת חום שעובר למאגר הקר 2 רביר קיום 2, זאת דרך נוספת לתאר מה קרה במנוע קרון. כאן ציירתי את המנוע העצמו. אחד הדברים שרציתי להראות לכם הוא בתהליך הפיך, כלומר שאנחנו יכולים לעשות את הדרך ההפוכה. זה תלוי בהנחה, אותה זמן רב. כשציירתי זה, הצגתי של קוויזיסטטי, סטטי שהביצוע, שהביצוע הוא אי-T. שניתן להגיד כל הזמן קרובים מספיק למצב של שיווי משקל, במצב בו המקרום, מצבי המקרום מוגדרים יותר. ולגל זה השתמשנו כאן בגולות כאלה. במקום לעשות זאת בפת אחת, במקום להוציא כל הגולות ביחד, להגן A ל-B בקפיצה, הצילנו זאת בהדרגה כך שאם משתנים מוגדרים לכל נקודה וה-N צאר. זה תהליך קוויזיסטטי. בסרטון בו עסקנו לתהליך סטטי. אמרתי לכם שתהליך קואזיסטטי הוא בדרך כלל הפיך. לפעמים השתמשתי בשתי המילים באופן חלופי. לפי הגדרה, מעגן קרמו, התיאורטי, הוא לא רק קואזיסטטי, אלא גם הפיך. רואו שדבר שבכל נקודה בזמן, נניח שהסרנו מספר כולות והגענו לכאן. אם נוסענו חלוס חזרה את הכולות למצב הקודם, זה הפירוש של תהליך הפיך. זאת אומרת שאפשר להחליף כיוון. מה צריך לקרות אידיאלית כדי? כשמערכת נעקך צריך שהתנועה של הבוכנה, של הגג הנא הזה, תתבצע ללא חיכוך. כי חלק מהחום הולך לאיבוד בגלל חיכוך, כשנחזור נאבד חלק מהחום שלנו. כמות מסוימת של נעלמת במעבר ממצד אחד השני וחזרה, כדי שמעגל קרנוע יהיה הפיך, ההנחה שלנו היא נטול חיכוך. friction. מנוע החום של קרנוע, המנוע התיאורטי הזה, הוא מנוע נטול חיכוך, דבר שהוא בלתי אפשרי, מבחינה תיאורטית. נדבר זה בהמשך. אם יש נטול חיכוך לחלוטין, הוא גם קוויזיסטטי, וגם הפיך. מה פירוש הדבר של התהליך הוא הפיך? פירוש הדבר שניתן להתחיל ממצב A, ובמקום ללכת בטבעון הזה, אני יכול ללכת בטבעון ההפוך. אני יכול בהתחלה לבצע התפשטות הדיאטטית. הזה מחדש. כדי ללכת בטבעון ההפוך, אני יכול להפוך את התהליך. ויקרא אותו הדבר. זו תוצאה מהעובדה שאני כל הזמן בשיווי משקל, שהמערכת שלי היא תעולת ושאני לא מעבד אנרגיה בהלוך וחזור. אפשר להתחיל ממצב A, ולהתפשט את הדיאבטית. להתפשוט את תראה משהו כזה, ורגיע למצב הזה. אז תהיה התפשטות איזוטרמית, משהו כזה. במהלך ההתפשטות האיזוטרמית, אני הולך ככה, באורך האיזוטרמה. במקרה הזה אני עושה עבודה. אני עושה עבודה בצורה איזוטרמה, נכון? ואורך איזוטרמה קרה. קרה לזה T2, בסדר? כפי שזה היה, 2 במקרה הזה המערכת מתפשטת וטפרטורה t ועומדת על מאגר T2, חום נכנס. השטח הזה שמתחת לעקומה, העבודה שנעשית, חום שנוסף. זה Q2, וזה נוסע על T2. כל הולך הפוך. זה הרעיון. אז יש לנו התקבצות תרמית ללחזור נקודת ההתחלה. מה קורה במהלך ההתקווצות האיזוטרמי? נעשית עבודה על המערכת. כל השטח הזה كان. כל השטח הזה הוא שלילי. כדי שהטמפרטורה תהיה קבועה, יש צורך לשחרר חום. חום משתחרר, אך בטמפרטורה קבועה. משתחרר למאגר תהיה חד. ובדיוק אותו הדבר כמו קודם, שאנחנו הורכים בכיוון ההפוך, העבודה נעשית על המערכת. כשמסתכלים על זה ככה, כשמחשבים את כל השטחים, השטח כאן יהיה שלילי. הסיבה שבגללה אני אומר זאת, כי הערכים החיוביים של העבודה יהיו אלה. מה שאני מצייר בכחול הוא חיובי. השליליים של העבודה הם כל אלה. כשמחשבים את סך הכל העבודה שמערכת הסתן, נקבע, נקבע, גודל שלילי. כשאני מפיר מעגל קרנון, הטיבול, אני קורא לזה מקרר קרנון. זה לא מה שרציתי לעשות, קרנו, קרנו, הפוך. העות זה גם הפוך, reverse, וגם מקרר, refrigerator. Yeah. זה מנוע קרנו, הוא מבצע עבודה, כשהוא משתמש בחום, הוא משתמש בחום, הוא מנסה לתאיפרשת את הוייתו, בין המאגר החם לבין המאגר ההקע. מנוע קרנו אפוך, או מקרר קרנו, עושה עודי דיוק מה שציעה עציקה. הוא מתחיל עם מאגר קר, נקרא לו Tc, או 2 והוא לוקח של חום. מהמאגר הקר, עבודה מסוימת נעשית על המערכת, על מנת שזה יקרה, ואז זה משחרר כמות חום יותר גדולה. ניתן לראות שאת כצירוש של העבודה הזאת, זה של החום שניקח מהמאגר הקעה אל המאגר החם. סליחה, זה כ-2 ומשחרד כ-U1. הכל קורה בצורה לגמרי הפוכה. זה תוצאה לבית מהעבודה שהתהליך הופך. זה הכיוון בו הלכנו. קודם, כשזה היה מנוח חם, אם רוצים שזה יהיה מקרר, אנחנו הולכים בכיוון ההפוך, והכל מתהפך. אני חושב שתבינו שזה אפשרי, אין שום דבר לא נכון כאן. אולי תשאלו, האם זה לא מפוויך את החוק של התאמות דינמיקה? אנחנו מעבירים כחון מגוף קר לגוף חן. התשובה היא אותה התשובה, כמו בסרטונים על האנטרופיה. התשובה היא לא. אנחנו עושים עבודה על המערכת, זה מקרר. אנחנו צריך לבצע עבודה מסוימת, כדי שזה יקרה. לא משנה מי מבצע את העבודה, במקרה שמקרר, הדובר הוא מתחס. הוא מוסיף יותר אנטרופיה ליקום, מהאנטרופיה שם קרר מעלים. זה לא מפריך את החודת השני של הפרמודינמית. אני רוצה לציין דבר נוסף בכישר למנוע קרנוע. ניקח את מנוע קרנוע הפוך, נקרא לו מקרר קרנוע. אם ניקח זה, זה בעצם יותר מתמטיקה משהו, משהו אחר. אם מכניסים קיושתיים, עבודה, ומייצרים Q1, ניתן להסתכל על הגודל בצורה שרירותית. אם ניקח X פעמים Q2 ונוסיף X פעמים W, X פעמים ו-X, נקבל X פעמים Q1 במאגר העליון שלנו. זה יקיוני, כי אלה מספורים שרירותיים. למשל, אם יש שני מנועי קרנור מקבילים, ניתן להסתכל על כל הדבר הזה. כשני מנועי קרנוע פועלים ביחד, אז כל אלה יהיו שתיים. אלה יהיו שלושה מנועי קרנוע, ולמיחד כל אלה יהיו 23. ניתן להסתכל על זה כמנוע שיתופי. כל זה ביותר האפשרית. מכיוון שנתון שזאת הנצילות של מנוע ואנו נוכיח שהוא המנוע על הנצילות הגדולה ויותר, תהיה הגבול העליון של נצילות עבור כל מנוע שמישהו אי פעם יבנה. תקס ההכתרה תרחש בסרטון הבא.